Merci, Porsche, feltűnik a ködben Merci, Porsche, yeah, yeah Merci, Porsche, dollár, dolcsa Merci, Porsche, yeah, yeah 2.70 az óra, uh. kiakad a mutatója Leforog a felni a gázon a láb Düborog a hangval és nézem a holdat Nem vagyok tétlen se éjje Akkor is megyek ha az életben szobda. Uh. Én ma nyertem egy dappal Nem vagyok szent csak egy megbukott angyal Fények, kurvák, tények Ott, ahol írtad, hogy végre még a télnek Egy út, egy élet Egy kormány, egy lélek Elvesztem, de egyszer még az a tének -a? Yeah. Merci, Porsche, feltűnik a ködbe Merci, Porsche, yeah. yeah. Merci, Porsche, dollár Megy a flex, a gas, a szex, a flex, a a Megy a a jack-a, check-a, mert feszd meg, bűntet a rendőr Mi van itt káosz, nem vagyok álmos, el kellett jöjjek, hogy éljem a számom El kellett jöjjek, hogy éljem a számom Egyedül hajtok, a gázt, nem érdekel, mert ki mit csinál Sziószor, szedem a pénzt, keresem a money-t, krépre, nélek egy Az a szemem, a kormány tekeret, tavalba nézek, a ma az a Merce, Porsche, fel tűnik a ködben Merce, Porsche, yeah, yeah Merce, Porsche, dollar, dolce, merce, Porsche, yeah Szétlenek yeah. a fényel Egy fekete szuhva megyek a fekete éjbe Belepet a mélyre Fekete élet, mindenki élet, bárhova lép el Érzem, hogy megváltoztam, sokakat megbántottam Hogy jó vagyok, sokszor megjátszottam Elkároztam, nincs övelő, köze van a temet hő elő nincsen nevező túl nem könnyű betű De megvan a beteg vő, mégis úgy érzem kapok levegőt Merci, Porsche, feltűnik a ködbe Merci, Porsche, yeah, yeah Merci, Porsche, dollár